تعبنا كثير بس لحتى وصلنا هون الانجاز والسؤال الان هل شخصي فاز ام الوقت فات لسه بالاذهان ولا رحت عن البال هل انا قصرت بس الحال حالي هالسؤال بصيري نار ولا جنه بستعيذ من جنه خايف من الحساب تفرج هيو عظمه هل انا طبيعي ولا انا الغريب انا كبيره عمري لانه بعمري شفت كثير مش من مثال مشاعر عالتشات فكرت للامان كله قادر للطاقات ولو فكرت بالامان مصالحنا بطاقات ولو فكرت بيتي عم بدك شغل عطاقات فا بتقارنيش باوضاع عارف اني ضايع عارف المشاعر ضايع بكرا احسن من اليوم هي ساعات اليوم راح اليوم بنام تحكيش ايامي رات لسه على نفس الحال محتاج شوية راحك سمعنا انك متحس جوابي ايشاة يملوس على الديسكون رقصنا على ايقاع ايام مش على ما يرامحكي الكواي قطع مني كابوسي على الواقع مش بالمعنى محمد متطر احكي مش بين السطور على غلاف اسمي صح مش مشهور بس اغاني دسمي كل هالحمل مش مجبور لأنه انها تحيلو جسمي كيت اتمحها حكيت مش هيفضي ظلالهم بالليل الوحيد الحنين عايش مش عارف مكاني وين يومي عن دهر بذوق الويل بعطي هالناس وبتسد شدين قاطع اميالي بس على الجرين باميل بميل بدعي يا ربي نور لي السبيل ما لا محتاليل بتوجع راضي بالقليل أي ساعة اليوم راح إيه ساعتي هي إيه ساعة اليوم اي ساعة اليوم راحت اي هي ساعة